હવે ઉદાહરણ કૌશલ્ય વિશે કમલેશભાઈ અને યાહિયાભાઈ આપણને સૈદ્ધાંતિક અને પ્રાયોગિક માહિતી આપશે મિત્રો માઇક્રો ટીચિંગના એક મહત્વના કૌશલ્ય તરીકે ઉદાહરણ કૌશલ્યનો હવે આપણે વાત કરીશું વર્ગ શિક્ષણ દરમિયાન શિક્ષકે ઘણા અમૂર્ત ખ્યાલો વિચાર કે સિદ્ધાંત વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવાના હોય છે સાથે સાથે શિક્ષણ કાર્ય રસપ્રદ બને એ માટે અનુભવજન્ય ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરી અને શિક્ષણ કાર્ય સરળ બને એટલું જ ઉચિત છે આ માટે શિક્ષક જે ઉદાહરણો વિવિધ રીતે પ્રયોજે છે એને આપણે ઉદાહરણ કૌશલ્ય કહીશું શિક્ષણ કાર્યમાં ઉદાહરણ કૌશલ્યનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે જેમ કોઈ આખ્યાનકાળ પોતાની વાતને વધારે રોચક સરળ બનાવવા માટે અનેક ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરે છે તેમ શિક્ષકે પણ પોતાના વર્ગ કાર્યમાં અનેક ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને પોતાની વિષય વસ્તુને સહેલી અને સરળ બનાવી શકે છે સાથે સાથે બાળકોને રસ લેતા કરી અને સતત ધ્યાનયુક્ત રાખી શકે છે મિત્રો તો આવા ઉદાહરણો કેવા હોવા જોઈએ એના લક્ષણોની વાત કરીએ તો એનું પ્રથમ લક્ષણ છે કે ઉદાહરણ સરળ હોવું જોઈએ વળી સરળ ઉદાહરણ એટલે તો એવું ઉદાહરણ કે જે વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલું હોય આવું ઉદાહરણ હશે તો વધારે પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓની સહભાગીદારી વધશે અને વિદ્યાર્થીઓ વધુ પ્રતિચારો આપશે બીજું અગત્યનું લક્ષણ છે કે ઉદાહરણ નિયમ સિદ્ધાંત કે ખ્યાલ સાથે સુસંગત હોવું જોઈએ શિક્ષક દ્વારા જે ઉદાહરણ પ્રયોજાય એ ઉદાહરણમાં જે તે નિયમ સિદ્ધાંત કે ખ્યાલ સાથે સંકળાયેલું હોય તો તેને સુસંગત ઉદાહરણ કહીશું અન્યથા નહીં ઉદાહરણનું ત્રીજું અગત્યનું લક્ષણ છે કે ઉદાહરણ રસપ્રદ હોવું જોઈએ જો ઉદાહરણ રસપ્રદ હશે તો વિદ્યાર્થીઓમાં કુતૂહલ વૃત્તિ જાગૃત થશે અને રસ જગાડશે આવા ઉદાહરણના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓમાં કેટલીક વર્તનતરાવો આપણે જોઈ શકીએ જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકને જોશે એટલું જ નહીં પણ એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશે સાથે સાથે શિક્ષકે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય એના ઉત્તરો આપશે એટલું જ નહીં પણ શિક્ષકને વળતા પ્રશ્નો પણ પૂછશે શિક્ષક વર્ગ શિક્ષણમાં જે ચિત્રો નમૂના ચાટ્સ આકૃતિઓ પ્રયોજે છે એને ધ્યાનપૂર્વક જોશે અને વર્ગ શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન થતી ચર્ચામાં વિદ્યાર્થી સવિશેષ ભાગ લેશે આપણી પાસે શસ્ત્ર હોય પણ તેના ઉપયોગનું કૌશલ્ય જો આપણી પાસે ન હોય તો એવા શસ્ત્ર હોવાનો અર્થ સરતો નથી એ જ પ્રમાણે શિક્ષક પાસે ઘણા બધા ઉદાહરણો હાથ વગા હોય પરંતુ તેના પ્રયોજનનું જો કૌશલ્ય ન હોય તો એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી આથી ઉદાહરણની અસરકારક રજૂઆત એટલી જ અગત્યની છે એટલું જ નહીં પણ આવશ્યક છે અને ઉદાહરણની રજૂઆત કરવા માટે શિક્ષક માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે એ માધ્યમ શાબ્દિક પણ હોય કે અશાબ્દિક પણ હોય અશાબ્દિક માધ્યમ તરીકે શિક્ષક આકૃતિઓ ચિત્રો ચાર્ટ્સ નમૂના વગેરેનો ઉપયોગ કરે છે અશાબ્દિક માધ્યમ તરીકે વસ્તુઓ નમૂના ચિત્ર નકશા ચાર્ટ વગેરેનો શિક્ષક ઉપયોગ કરે છે વસ્તુઓનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જ્યારે મૂળ સ્વરૂપમાં બતાવવામાં આવે છે જેમ કે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પુષ્પ અને તેના વિવિધ ભાગોની સમજ હોય ત્યારે મૂળ સ્વરૂપે પુષ્પ વર્ગખંડમાં લઈ જવું પડે છે એ જ રીતે થર્મોમીટર તેની રચના અને કાર્યની સમજૂતી આપી હોય તો થર્મોમીટર લઈ જવું પડે નમૂના નમૂના એ મૂળ વસ્તુની પ્રતિકૃતિ સમાન છે કે જેમાં મૂળ વસ્તુના ગુણલક્ષણો હોય છે જ્યારે ચિત્રો વર્ગ શિક્ષણ દરમિયાન નમૂના કે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં બતાવી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે શિક્ષક ચિત્ર દ્વારા તેની સમજૂતી આપે છે જેમ કે તાજમહલના ચિત્રને રજૂ કરીને શિક્ષક તેના સૌંદર્ય અને શિલ્પની માહિતી આપે છે એ રીતે જુદા જુદા પ્રદેશના સ્ત્રી પુરુષોના ચિત્રો બતાવી અને તેમના પહેરવેશ વિશેની માહિતી આપી શકે એ જ રીતે નકશા ચાર્ટ્સ વગેરેનો ઉપયોગ કરી અને ઇતિહાસ શિક્ષણ ભૂગોળ શિક્ષણ અને વિજ્ઞાન શિક્ષણ સવિશેષ રુચિકર બનાવી શકીએ માધ્યમમાં બીજું અગત્યનું માધ્યમ છે શાબ્દિક માધ્યમ વિચારો સિદ્ધાંતો કે ખ્યાલોને જ્યારે ભાષાકીય વર્ણ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે અને એ માટે કોઈક પ્રસંગ કે વાર્તા ભણી લેવામાં આવે તો એને આપણે શાબ્દિક માધ્યમ કહીશું જેમ કે કોઈક પ્રામાણિક કઠિયારાની વાર્તા કે પ્રામાણિક છોકરાની વાર્તા કહી અને પ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ બાળકોને આપી શકાય એ જ રીતે ઈચ્છા શિક્ષણની વાત કરતા હોઈએ તો અંગ્રેજોએ જે ભારતમાં અપનાવેલી નીતિ છે એને ભણી લેવા માટે આપણે જાણીતી વાર્તા બે બિલાડી અને વાંદરાની વાર્તા કહી શકીએ મિત્રો ઉદાહરણની રજૂઆત માટે બીજું અગત્યની બાબત શિક્ષકે ધ્યાનમાં એ રાખવાની છે કે પદ્ધતિનો ઉપયોગ અને આ માટે બંને પદ્ધતિઓનો ઉદાહરણ કૌશલ્ય મૂલ્યાંકન કરવા માટે એનું એક ચોક્કસ નિરીક્ષણ પત્ર હોય છે એ નિરીક્ષણ પત્ર હવે આપણે જોઈએ કેમ છો મિત્રો મજામાં ને એક વાક્ય હું બોલું છું હું સફેદ દડો ઉછાળું છું આ દડો છે એ સંજ્ઞા છે કે જેના વિશે તમે અગાઉ ભણી ગયા છો અને આ સફેદ કે જે એનો રંગ છે એ સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કરનાર પદ છે હવે આ જ દડાને આપણે બીજી રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ આ ગોળદડો છે केवो दड़ो गोड़।, गोड़ दड़ो इ संज्ञा है दड़ा नो आकार अर्थ में वारा करना पद है हम बीज एक उदाहरण समझवा प्रयत्न करिए आ लंब चौरस कगड़े केवल इतने के वो એ સંજ્ઞા છે અને લંબચોરસ એ તેના અર્થમાં વિશેષતા બતાવનાર પદ છે આપણે બીજી રીતે આ વિધાનને મૂલવીએને મૂલવીએ તેઓ આદર્શ શિક્ષક હતા કેવા શિક્ષક આદર્શ શિક્ષક એટલે કે શિક્ષક એ સંજ્ઞા અને આદર્શ એ સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કરનાર પદ આમ સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કરનાર પદને આપણે વિશેષણ કહીએ છીએ આટલું સમજ્યા પછી હવે એક બે ઉદાહરણ તમારામાંથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરું બેલાબેન તમે એક વિશેષણનું ઉદાહરણ આપશો સુંદર બગીચો સુંદર બગીચો સરસ એટલે કે બગીચો એ સંજ્ઞા છે અને સુંદર એ વિશેષણ છે સરસ જગદીશભાઈ તમે એક ઉદાહરણ આપશો ફળદ્રુપ જમીન ફળદ્રુપ જમીન સરસ એટલે કે જમીન ઉદાહરણ ઘટાદાર વૃક્ષ એટલે કે વૃક્ષ એ સંજ્ઞા અને ઘટાદાર એ વિશેષણ હવે આ રીતે વિશેષણ કેટલાક પ્રકારને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ વર્ગમાં જેનો પ્રથમ નંબર આવે એને આપણે કેવો વિદ્યાર્થી કહીએ બધા સાથે બોલ્યા કારણ કે બધા કેવું પ્રાણી કહીએ છીએ એટલે કે લુચ્ચુ શિયાળ હોશિયાર વિદ્યાર્થી એટલે કે વિદ્યાર્થી એ સંજ્ઞા છે અને હોશિયાર એ સંજ્ઞામાં રહેલો ગુણ બતાવે છે બરાબર છે એ જ રીતે લુચ્ચુ શિયાળમાં શિયાળ એ સંજ્ઞા છે અને લુચ્ચુ એ શિયાળમાં રહેલા ગુણનો નિર્દેશ કરે છે હવે તમે જ કહો ઈશ્વરભાઈ કે કૂતરાને આપણે કેવું પ્રાણી કહીએ છીએ વફાદાર વફાદાર કૂતરો સરસ એટલે કૂતરો એ સંજ્ઞા અને વફાદાર એ તેમાં રહેલા ગુણનો નિર્દેશ કરનાર પદ એટલે કે સંજ્ઞામાં રહેલા ગુણનો નિર્દેશ કરનાર પદને આપણે ગુણ વાચક વિશેષણ કહીએ છીએ કે સાત દિવસ એમાં દિવસ એ સંજ્ઞા અને સાત એ સંખ્યા વિશેષણ બને છે બરાબર ને હવે મારા હાથમાં આ કુલ કેટલા મણકા છે સંજયભાઈ પાંચ પાંચ મણકા કેટલા મણકા પાંચક વિશેષ કહીએ છીએ વિશેષણ ના સંદર્ભમાં આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે સંજ્ઞાને કેવો કેવી કેવો કેવા કેટલો કેટલી કેટલું કેટલા અને કયો કઈ કયું કયા જેવા પ્રશ્નો પૂછીએ અને જે ઉત્તર મળે તેને આપણે વિશેષણ કહીએ છે હવે સમજાય હું તમને એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા વિજ્ઞાનની એક બાબત સમજાવવા માંગુ છું સૌ આપણે એક કાચની બોટલ લઈએ છીએ આ એક બુચ છે और एर बिद्र आप पाए बे छिद्रवा बूचनी अंदर दरक छिद्री एक, -एक काचनी नी अथवा तो प्लास्टिक ट्यूब आप दाखल करें हमें रबरना बूचना बने छिद्रों एक, -एक आप काचनी नी पसार करेल है यी पैकी एक नीना आप रब्बर फुगो बांधी हम आ रबर ना बूच एनीर बे छिद्र बने छिद्री बाचनी नी पसार करेल है एक नली रबर ना फुगो बांधे एने हमें आप काचनी बॉटल है आप बंद करें बॉटल ने हम रबरना बूचना बिद्रो पैकी में एक जे काचनी छे, नी हैड़े तो आप रबर ना फुगो बांधे यिवायी बीजी काचनी नड़ी है यनी वे हूँ आ काचनी बॉटल में हवा खेची लू छू वे ए हवा खेची लू चु काचनी बॉटल में तब बता शू थ ફુગ્ગામાં હવા ભરાય બરાબર છે તમે બતાવશો શું થયું ફૂગો ફૂલે છે ફૂગો ફૂલે છે ત્યારે જે નળી છેડે ફૂગો બાંધેલો છે એ ફૂગો ફૂલે છે જ્યાં સુધી આપણે મો વડે હવા ખેંચવાનું એટલે કે મોં વડે આ કાચની નળીને પકડી રાખશું ત્યાં સુધી ફૂગો ફૂલેલો રહેશે जी काचनी नड़ी ने मोह वड़े की छोड़ी दीछे अपने फुगो पाता मूल स्थिति में आ जाए तो शुकाम बने समझू तो जय वड़े आपड़े अंदर थी हवा खेची लीए छ काचनी बोटल अंदर हवा दबाण घटे एह रूम है एनी हवा दबाण हमें अंदर हवा दबाण ओछू है એટલે બહારની જે હવા છે એ આ જે કાચની નળી છે ત્યાંથી હવા અંદર પ્રવેશે છે અને રબરનો ફુગો છે એ ફૂલે છે એટલે કે ભારે દબાણવાળી વધારે દબાણવાળી હવા છે એ ઓછા દબાણ તરફ ધસી જાય છે એટલે અહીંથી પ્રવેશે છે પરિણામે ફૂગો છે એ ફૂલે છે પણ જ્યારે આપણે હવા ખેંચવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ ત્યારે રૂમની હવાનું દબાણ અને બોટલની અંદરની હવાનું દબાણ બંને સરખા થઈ જાય છે एट फुता मूल स्थिति में आ जाए तो बाल दोस्तों आज सिद्धांतर आप शरीर में जो फेफसा आला है ये फेफसाओ आज सिद्धांत पर कार्य करे तो मै तो खास तो तमने आ एक प्रयोग न उदाहरण आपको आने आप समझी लीए तो अपना शरीर की अंदर फेफसाओ के रीते कार्य करे आप खूबज सरलता हम आपने जैसे फेफसा विशे समझवात करें तो तरत जेफसाओ क्या सिद्धांत पर काम करे तो आज सिद्धांतर काम करता है फेफसाओ के रीते कार्य करे तरत ज आप समझाई जैसे नमस्ते